Oh, don't worry about no I took my to I فيها لم لا في طلبي لم لا في طلبي Some of the fire وإني لما تجهمني مرادي مشيت مع ما عليك مَا عَسَى